السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم أحبتي بكل خير الله يجعلكم في خير دائما وأبدا الله ابتلانا بأن نكون موجهين وناصحين لكم ولجميع المتابعين وكل من يشاهدنا على السوشيال ميديا اليوم عندنا موضوع مهم جدا وهو موضوع التهريب إلى المملكة العربية السعودية يا أخواني موضوع التهريب الآن إلى المملكة العربية السعودية موضوع صعب جدا جدا في هذه الأوقات خصوصا ان الحرب دائره على الحدود بين السعوديه وبين الحوثيين وانتم عارفين يعني ما يحتاج نشرح لكم امس ماساه بكل المقاييس امس وجع ومرض في خمسه من البيوت بيوت الذين ارادوا ان يدخلوا الى المملكه العربيه السعوديه بعضهم من تعز وبعضهم من اب وبعضهم من البيضاء وبعضهم خمسه ارادوا ان يدخلوا الى السعوديه من منطقه الرقو ثم حصل ان ضربوهم بالنيران وماتوا جميع الخمسة تخيلوا يا أخواني حتى انتشال الجثث كانت مغامرة صعبة جدا انتظروا حتى دن الليل وحتى هدأت الدنيا وقاموا وما أصعب انتشال الجثث في الحرب أو بين عندما تكون حرب بين فئتين وتريد أن تسحب الجثث هذه من أخطر الأمور يا أخواني يا أهل اليمن يا شباب الموضوع ليس بالسهل الموضوع إما أن تفقد روحك وإما أن تعيش في اليمن فقير والله لو تعيش في اليمن فقير لك من أن تفقد روحك ولا ترجع مصاب ولا ترجع مجنون ولا ترجع فيك إصابة وعاهة ما تستطيع تعالج نفسك ولا يستطيع أهلك أن يعالجوك لن تستطيع تعالجك إلا الحكومة وتعارف الحكومة اليمنية ما قدرت تعالج نفسها علشان تعالج المتهربين نصيحة لجميع الشباب الذين يخاطرون بأنفسهم هذه الأيام إهدأوا قليل هذه الأيام لا تدخلوا إلى السعودية لا تتهربوا إلى السعودية الوضع والله خطير الرقو وفي المناطق الحدوديه بين المملكه وبين اليمن، حرب مشتعله وحرب ضروس، انتم عارفين، ولذلك من باب النصيحه لاخواني والمتابعيني انشروا هذا المقطع، هدوا الامور شويه حتى يفرجها الله من عنده، والذي يستطيع ان يبيع ارضيه او يبيع ذهب او يبيع اي شيء معه ويشتري له تاشيره ب 5000 ريال فقط، بمهنه عامل او اي مهنه ويدخل الى المملكه العربيه السعوديه ويشتغل نظامي ورسمي وأموره طيبة وبإذن الله ما تجي ستة شهور سنة إلا وهو سدد أموره وجمع له قرشين وسافر يتزوج أنا حابب أنصح الشباب بعض الشباب يقول لك يا أخي عندي بصمة علي مشاكل من أول ترحلت أنتوا فعلا مشكلة لكن الوضع يحتاج صبر صبر يا أخواني الوضع الحدودي كارثي بكل ما تعنيه هذه الكلمة الله الله يا أخواني الله الله من باب النصيحة اهدؤوا وهدوا الأمور وحاولوا أنكم تبشوا حالكم في اليمن تشتغلوا تجمعوا لكم قرشين لين تهدأ الأمور لأن الحرب لن لا تطول الحرب دائما وأبدا في كل بلد لن تطول سيأتي يوم يصطلح فيه المتحاربون ويأتي يوم يصطلح فيه المتخاصمون دائما وأبدا فنصيحة يا أخواني والله بعض المنشورات أمس كريتها في الفيسبوك أثرت فيني فما بالك أن تفقد ولدك أو تفقد أخوك الأمهات في البيوت إن فكالة تشكي فقدان أبنائها والذي رجع مريض وفيه عاهه وفيه اصابه نار برضه حيسبب لاهله ولجماعته ولمحبيه مشاكل في العلاج للمره الالف يا اخواني ارجوكم ثم ارجوكم ابتعدوا عن التهريب، اتركوا التهريب اذا كنتوا لابد ستتهربوا هدوا الامور شويه، خلوا الامور لين تهدا ثم بعد ذلك افعلوا ما بدالكم، نحن فقط ننصحكم لله وفي الله علشان ارواحكم غاليه عند اهاليكم علشان أنتم غالين على آبائكم وأماتكم فلا تضحوا بأنفسكم في طريق لا تأمنون فيه الوصول إلى المملكة العربية السعودية إن شاء الله تكون رسالتي قد وصلت وأتمنى من جميع الشباب تدويل ونشر هذا الموضوع وهذا الفيديو إلى الجميع حتى يستفيد منه الجميع وينتبهوا ويعقلوا وأسأل الله أن يكون في عون كل مغترب وكل من أراد أن يغترب وكل من أراد أن يدخل إلى السعودية سواء تهريب أو بطرق نظامية تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته